الرب يشق طريق في البحر الاحمر الله قاد العبرانيين من مصر في النهار على هيئه سحاب وفي الليل على هيئه عمود نار امتى وصلوا البحر الاحمر كان فرعون مجهز جيشه بالحصنه والعربات ويبيرجحهم تبحهم هو وجيشه لين يقعدوا وراهم وقريب منهم خاف شعب مصر وقال لي موسى علاش طلعتنا من مصر للمكان المرعب هذا احسن لنا نخدم المصريين وما نمشوش في الصحراء موسى قال لهم ما تخافوش اتبتوا تو كيف ربي ينقذكم ربي يحارب عليكم وما عادش تشبحوا المصريين شعب الله شبح عمود السحاب واقف بينهم وبين المصريين العبرانيين كانوا يشبحوا فيه نور معبي بمجد الرب والمصريين يشبحوا فيه ظلام يخوف في هديك الليله جت ريح شرديه قويه في الصبح نشق البحر وصار ممر طريق جاف والمية قعدت على جوانب الطريق، عمود السحاب مشي قدامهم فوق الطريق الجافة في وسط البحر، العبرانيين مشوا وراه في أمان للجهة الثانية من البحر، فرعون وجيش المصري تبعوهم بالحصنة والعربات متاعهم، لكن الرب خلاهم يعطلوا في وسط الطريق، إجلات العربات. حط وهكى العبرانيين الثانيه من البحر وموسى مد ايده على البحر باش ولت ميه البحر زي ما كانت وغطت الطريق اللي مشيه منها موسى وشعبه وغرق فرعون وجيشه قدام عيون العبرانيين موسى فرح قعد يشكر في ربي ويغني وشعبه يغني وراه